Sova. Ne, já jsem raní ptáče. Já jsem taky spíš raní ptáče. Nejsem raní ptáče, jsem spíš sova. Většinou stávám, když musím. Jsem spíš sova. Já myslím, že jsem spíš raní ptáče.